Ти тут? Ей! Hey. Він якийсь дивний останнім часом. Ніде не ходить. Та ясно, що дивний. Ти б який був, якби з тобою таке сталося. Yeah. Марк, ти є? Я можу звати. Ми йдемо на Огівки. Ось за Денису. Він недоступний. Може він же там? Сумніваюсь. Ну, сходи глянемо. Yeah. Що, Маркіс, хочеш їсти? Зараз там ковбаса була зі столу. Їш, поки баба не бачить. Що? А це тут свідки? Ти на варті? Не знаю. Як не знаєш? Ти хто взагалі? Я тебе раніше тут не бачила. А я тебе теж не пам'ятаю. Але я тут до баби приїжджаю на канікули. А. Ну мене Дора звати. Або Дорка. Так мене друзі кличуть. А тебе як друзі кличуть? Е, мене звати Марк. Але друзі кличуть Марко. М -м. Ну якщо ти прийшов попити, то ми тут ховаємо компот. А якщо ні, то ходімо з нами бавитись гаївки. Знаєш, гаївки не моє, надто шумно. <світ> шумно? Ти що ходи, не будь таким нудним. Ходи я тебе познайомитися. <світ> <пілляє> Московити йдуть! Це що, гра така? Це типу, хованки. Серйозно, це солдати. Минулого року вони масово почали вивозити всіх наших священиків Сибір, декількох навіть били. З 46-го вони тут все контролюють. Закрили це... нашу церкву і тепер забороняється українських. Дуже смішний жарт. Що вони забули тут на Заході? Чи я якісь новини пропустив? Дурачок? Які новини? Зараз тут все контролюють совєти. У 23-му? Що? Зараз 47-й. Вони вартовала схопила, йому потрібно помогти. Так, але в них зброя. Знаєш, мій тато теж був вартовин. Поки його московити не вбили. Вот, Как ты Нормально де зі мною? Бачу, у тебе модні капці. Напевно, не з наших країв. Чекай. Здається, знаю, звідки ти. Вертайся додому. Ти хочеш пити? Флора? Що? Як ти мене назвав? Е, вибач, ти просто дуже схожа на одну мою знайому. <гум> ну дякую. З ким, з ким, з моєю бабою мене ще не плутали. Та ви дуже красива бабця. <гум> дякую, передам. Е, мене, до речі, Вікторія звати. Але друзі звуть просто Віка. А тебе як друзі звуть? Марк. Дякуюся, дівчинонько, що ти багато схудла, Токи звали щось поїсти, то вже полудне. Ей, файна, дівка, файна, що дошло да, лінила, Штиретини, горшки, мокли, а п'ятої мила. Як же мені не гуляти, коли в мене мати, Семо миє, та й постели Мамцю моя солоденька, косице шовкова, Будь мені мамцю добре, поки ти здорова. Суки листя скоро гори, тя сире є кури, Молоде